Миру, здоров'я, щастя в родині, Божої ласки у кожній годині, Терпіння, смирення, надії й тепла, Щоб матінка Божа вас берегла. Нехай благовіщення, світлеє свято, Несе вам надію і сонця багато, Радісних звісток, любові й добра, У свято чудове зичу вам я.